Рослин, що з давніх часів уособлюють красу України, духовну силу її народу і є доказами любові до рідної землі. Про народні символи складено безліч легенд. їх оспівують в піснях, використовують в обрядах, вишивають на сорочках та на рушниках, ними прикрашають оселі на свята. Найбільш шанованим деревом в Україні є верба. Напевно, всі чули приказку. Без верби і калини нема України. На території України росте понад 30 видів цього дерева. Часто говорять, де вода, там і верба. Міцна коріння верби здатна зміцнювати береги та очищати воду. Коли наші прадіди копали криницю, Докидали декілька гілок верби для того, щоб питна вода стала чистою. Також було прийнято класти вербову дощечку у відро з водою в хаті. Лише таку воду дозволялося вживати. А котики верби – то перші квіти на нашому столі у нашій оселі. Завжди любили та шанували в Україні струнку калину, яка згодом стала сприйматися як національне надбання. Калина здавна є уособленням добра, миру, благодаті та кохання. Росте у лісах і майже у кожному дворі України. А на нашій планеті росте понад 200 видів калини. Ця рослина цвіте білим соцвіттям. Має яскраво червоні плоди з кісточкою у вигляді сердечка. Калина лікарська рослина. Її ягоди використовують у чай від кашлю, серцевих хвороб. Калина приваблює своєю красою і влітку, коли вона квітне, і восени, коли її листя набуває багряного кольору. І взимку, коли на фоні білого снігу. Яскраво червоні її ягоди. Калина була невід'ємним елементом у вишиванках. Також на рідку можна було побачити тивинки з калиною. З гілок калини чоловіки робили сопілки та колиски для немовлят. Традиційно калиною прикрашали корова для молодих, а на весільному рушнику Вишиті калина з дубом були символами дівочої тендітності та чоловічої мужності. На святковому столі перед одруженими також красувався букет із гілочок дуба та калини. Стародавні слов'яни вважали калину символом переродження та нескінченності життя. Сама назва калина пов'язана з назвою Сонця. Пола. Всім нам знайомі пісні про Калину Існує чимало легенд В одній з них розповідається історія молодої дівчини Калини Яка на свій ризик завела ворогів бусурманів до болота Та, на жаль, загинула разом із ними На полі її загибелі згодом вирискуш, Який на з дівчини і назвали Калиною з тих пір, кушкалини було прийнято садити на могилах козаків та чумаків, які загинули у бою. Дуб є символом мужності та сили. Ще здавна було прийнято вишивати юнакам на сорочках дуби, щоб молодий виріс здоровим та впевненим у собі. Також високо цінувались дубові меблі. Вважалось, що міцний сон на дубовому ліжку неодмінно зробить тебе непереможним. Цікаво знати, що висота середньостатистичного дуба може складати 50 метрів. Але дуби ростуть досить повільно, прибавляючись кожним роком лише по декілька сантиметрів у висоту. Дуби це дереводовгожителі. Саме тому вони так часто асоціюються з мудрістю та довголіттям. Так, тривалість життя дуба може складати й 500 років. Хоча в історії зустрічалися екземпляри, які прожили навіть більше тисячоліття. Наприклад, у місті Юдефін, на Рівенщині, росте 1300-річний дуб. Квіти мальви знайомі всім нам ще з маличку. Рожева мальва традиційно вважається сильним оберегом. Квітами цієї рослини прикрашали оселі, висаджували їх на своїх ділянках, щоб відвести від родини горе та біду. Згідно з народними повір'ями добрі духи померлих родичів завжди знаходяться десь поблизу кущів мальви та є своєрідними охоронцями усіх хто живе в хаті. До того ж, квітки мальви дуже привабливі. Вони є справжньою прикрасою садів та успішною. Мальви в Україні ростуть повсюди. Іноколи квіти виконують роль кормових рослин та входять до складу фару. За допомогою відвару мальви можна ефективно лікувати захворювання дихання. Саме вони є традиційними елементами українського віночка. Ці квіти є символом вірності та відданості. Яскраві будони чорнобривців уособлюють образ бравого парубка, чорнобривого, сильного та чарівного. А ще існувала думка, що чорнобривці здатні оберігати хату від злих духів та недоброго ока. Саме тому у садочку біля кожної хати обов'язково росли чорнобривці. Квіти були настільки поширеними, що згодом вони стали справжнім символом рідного дому та нашої вітчизни неньки України. Чорнобривці – це рослини, що були завезені з далекої Америки. Але ці квіти настільки припали до душі нашому народу, Завдяки своїй невибагливості до умов вирощування, а також довгому періоду цвітіння аж до заморозків, що в нашій свідомості вони сприймалися як споконвічно тутешній. Годі й казати, що чорнобривці досі є одним із найулюбленіших квітів. Соняшник це справжній символ родючості та процвітання веселощів і благополуччя. Рослина також носить назву «квітка сонця». Батьківщиною соняшника вважається Північна Америка. Перші згадки про рослини датуються 16 століттям. Спочатку соняшник був декоративною рослиною і тільки через 100 років була відкрита його цінність як сільсько-господарської культури. В Україні Квітка з далекого континенту прожилася дуже швидко. Родючі стопові грунти, достатньо сонця. Саме такі умови полюбляє рослина. До речі, сьогодні Україна посідає друге місце в світі по темпах вирощування насіння соняшника. Навряд чи серед декоративних рослин знайдеться більш життєрадісна квітка. Адже соняшник завжди дивиться у сторону світлого, безмарного, майбутнього. Не тільки дерева та кущі є символами України, а й квіти. Відгадайте загадку. Світе синьо, лист зелений, квітник прикрашає, хоч мороз усе побив, його не займає. Так, це баравіна. Давніх давен шанують в Україні синьоокий барвінок. Не знайдеться такого села чи міста, де б не було цієї рослини. «Барвінковий край» — так називають нашу батьківщину. Барвінок — це рослина з вічно зеленим листям і небесно-голубого кольору квітами. Його стебла стеляться низько, Біля самої матінки землі Він завжди відчуває її тепло Тому не боїться морозів Барвінок є символом кохання Ця рослина отримала свою назву На честь пристрасних почуттів Молодого хлопця Бара і дівчини Вінки Барвінком традиційно прикрашають коровай на весілля Вплітають у віночок Хущі даної рослини можна зустріти майже у кожній садибі. Він зеленіє навіть під снігом. Тополя – символ дівочої краси, а також жіночого і дівочого суму, їх самотності. Тополя – край дороги – це образ жінки чи дівчини, котрі чекають своєї долі чи свого судження. Вона струнка і красива, від ранньої молодості до зрілих літ. Уособлює тонку натуру, чутливу до впливу років та оточення, як з роками на тополі з'являється все більше засохлих гілок, так і людину. З літами обсідають усе нові і нові проблеми. До невирішених старих додаються болючі нові, які вимагають вирішення. Так само, як тополя не любить рости одна, в основному ми бачимо ряд тополь, або хоча б декілька їх. Так і людина не може жити самотньо. Їй потрібна підтримка, або хоча б присутність її рідних, друзів, знайомих. Вишня – символ рідної землі та України матері і дівчини нареченої. Вона символізує світове божественне дерево, тому і називається вишнею, від слова «вишина». А також вишній – то, що найвище, тобто всевишній Бог. Крім цього, вона символізує вічну весну, літо, красу та взаємну любов. Червоний ма. Це український символ, адже в українських піснях, в козацьких думах співається про те, що мак світе там, де проливалася козацька кров. Червоний мак – символ пам'яті жертв Першої світової війни, а згодом усіх жертв військових та цивільних збройних конфліктів, починаючи з 1914 року. Бережіть Україну! Бережіть природу рідної землі. Дякую за увагу.